Min øh, PUD-afhandling gik ud på at undersøge, hvordan en øh, social intervention, der tilbød gardet fælleslæsning til unge i Danmark, der havde oplevet psykisk sårbarhed inde på livet, øh, hvordan den her intervention den kunne styrke dem. Jeg kom ind i, øh, i det forskningsfelt øh, på baggrund af en interesse, jeg havde øh, gennem min kandidat for, hvordan man som antropolog kunne undersøge litteraturbrug øh, i Danmark. Og så arbejdede jeg øh, i en periode for den forening, som tilbød den her intervention, inden jeg så ligesom startede på øh, PUD'en. På det, jeg fandt ud af helt kort, det var, at, øh, at øh, litteraturen den kunne være med til at tilbyde et, et rum, hvor man ikke behøvede at arbejde med sig selv og de psykiske øh, ledelser, man nu kunne stå med, men at man faktisk fik lov til at træde ind i et, i et, et rum, hvor det i stedet for handlede om, øh, om litteraturen og et fælles fokus på det. Det kaldte folk selv øh, for et, øh, et litterært frirum. Jeg synes, det er vigtigt at, øh, og kigge nærmere på den her type indsatser, fordi det er et felt, hvor der bliver brugt rigtig meget energi, og som er rigtig voksne de her år. Hele det her kultur som sundhedsfremme, og man, man bruger mange penge på de her, den her type projekter, så jeg synes det er vigtigt at finde ud af, om de virker sådan, som man, som, som man forventer, og også i så fald, hvad er det, der gør, at de faktisk virker for folk. Det, jeg især finder glæde ved, det er at kunne lave den her bevægelse, som man kan inden for antropologi, øhm, hvor man ligesom bevæger sig fra noget meget partikulært. Altså nogle meget øh, bestemte situationer og møder med forskellige mennesker og forskellige litterære tekster også i mit tilfælde. Og så til de her meget store filosofiske spørgsmål, man samtidig også kan stille. Altså for eksempel, hvad er kunst eller hvad er subjektivitet? Så hele tiden at bevæge sig i det, i det spændfelt, det, det synes jeg, det bliver ved med at være interessant. Jeg håber, at jeg gennem min forskning har været med til at gøre den samlede indsats, som PUD'en var en del af, og gøre det bedre og ligesom styrke den. Og så, ja, så håber jeg at jeg kunne komme til at forske videre i det her felt, der hedder litterær antropologi. Da jeg fik mailen om, at jeg havde fået den her PUD-pris, så blev jeg jo enormt beæret og stolt. Jeg havde nok ikke rigtig regnet med det. Så det kom som en meget positiv overraskelse og en meget stor anerkendelse.